Разом із чоловіком та сином приїхала отримати дрова Тетяна. Волонтерських дров родині вистачить до кінця зими, говорить жінка. Ми записалися, нам привезли спасіба, звісно, дуже велике спасіба, що привезли це дрова. Бо так нюанда зазять, там помініровано, не заїдеш, не дай нічого. А топи чимось треба. Ну, Дімаша, звісно, не така сурова. Ну, спасіба дуже велике, що призведе. Нас троє. Я чоловік і син. Ну, вистачить, але ну, до весни вистачить. Ще восени Тетяна з чоловіком зробили невеликий запас дров. Тоді на це змушені були питати дозволу в окупантів. Зараз виїжджати в лісосмугу можливості немає, тому що російські війська замінували поля та посадки, говорить жінка. Ще зусиль з чоловіком їздили, так по лісосмугах Рашисти були, теж їздили при них, питали розрішення, чи можна заїхати. Пиляли. Ще не було. О, ще не було помінірувано, то заїжджали, а вже помінірували, то що з осені трошки приготували, то тим і топили ми. Ну, вони сильно не пускали. Тільки з краєчку щоб і треба було питати їх дозволення Отримати волонтерські дрова прийшла місцева жителька Тетяна. Жінка говорить, раніше купували дрова та вугілля, зараз на це коштів немає. Достало нам дрова. Це для нас велика радість, тому що нам Пічне отоплення ну, треба топити чим то. Два куби це дуже добре. Ми дуже раді, дякуємо всім. Дуже дровами Де брали дрова. Покупляли. Купляли. купляли дрова, купляли вугілля. Це дуже дорого, звісно, для нас. Кого газ, звісно, теж тяжело, ну а нам пічне топлення теж добре. Міжнародний фонд «Солідарність» доставив до Новокиївського старостинського округу понад 200 кубів дров. Отримають допомогу 100 родин, розповідає Олег Пилипенко. Фонд називається «Солідаріті International. Ми співпрацюємо з ними із червня 22-го року в багатьох інших напрямках, але зараз конкретно це була допомога у вигляді дрів для 100 родин у Новокиївському старостинському окрузі по два спадометри на одну родину. В середньому вистачає десь на один місяць. Тобто навіть та допомога, яка у вигляді державної допомоги по постанові Кабміну, е, також там видавалося по два кубометри і їх також вистачало десь на, е, два, ну, на півтора місяця. Жителі Шевченківської громади вже отримали близько двох тисяч кубів дров за різними програмами. Ми поетапно завозимо усі населені пункти, які були або в окупації, або на території яких була активна зона бойових дій, і там, де немає газу і електропостачання. Визначений перелік, визначені родини. тобто багато вже отримало дров. На даний час ми видали 1300 кубометрів це по державній програмі і більше 500 50 кубів по допомозі від донорських організацій. Найближчим часом планують провести дрова тим селам громади, які ще не отримували. Для цього подаються відповідні заявки до обласної адміністрації та різних волонтерських фондів, розповідає Олег Пилипенко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.